السلام علیکم ویلکم نیو سب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے رول ہیں اور ایک بڑے سارے بتلے ڈھیر سارے ہیں دیکھنے میں کتنے پیارے خوبصورت لگ رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں تھینکس فار